أهلاً بكم في درس جديد مع الأستاذة تعالوا نشوف درسنا النهاردة بيتكلم عن إيه يلا بينا نبدأ النهاردة هنتكلم عن الجملة الإسمية هو يعني إيه أصلاً كلمة جملة جملة يعني أكتر من كلمة زي ما اجي أقول الكتاب مفيد لما اجي أقول الكتاب مفيد أنا كده قلت جملة ليها معنى طيب كلمة الكتاب الكتاب الكتاب دي اسم ولا فعل ولا حرف ، دي اسم طبعا فيها علامه من علامات الاسم احنا اخدنا قبل كده علامات الاسم يبقي كلمه الكتاب بتبدأ ب أ ولام ودي علامه من علامات الاسم يبقي الجمله دي جمله ايه ؟ جمله اسمية أنا عندي الجمل في العربي نوعين جمله اسمية وجمله فعلية الجمله الاسمية من اسمها كده بتبدأ ب اسم والجمله الفعلية من اسمها بتبدأ ب فعل كلمه الكتاب دي اسم عشان بتبدأ بألف ولام ودي ما علامه من علامات الاسم الكتاب ماله مفيد الجمله عندي الجمله عندي اكتملت طيب الجمله الاسمية بقي بتتكون من ايه الجمله الاسمية بتتكون من ركنين اساسيين ايه هما المبتدأ وده اللي ببدأ بيه الجمله ويجي يرد عليه الخبر وده اللي بيتملي معني الجمله فا الكتاب مفيد دي جمله ايه جمله اسميه عشان بدات ب اسم والاسم ده في علامه من علامات الاسم اللي هو الالف واللام رد عليه الخبر يبقى كده مين اللي بنبدا بيه الجمله في الجمله الاسميه مين اللي بنبدا بيه المبتدا ليه هو الاسم اللي بنبدا بيه الجمله كده اعرف من خلاله ان دي الجمله دي جمله اسميه يرد عليه مين يرد عليه الخبر اللي هو بقى من غيره الجمله ما تكتملش يبقى الخبر مع المبتدا بيتم معنى الجمله الاسميه فلما اجي اقول العصفوره جميله العصفوره دي اسم ولا فعل ولا حرف العصفوره بدات بألف ولام وانتهت بتاء مربوطه فيها علامتين من علامه الاسم اللي هي الالف واللام والتاء المربوطه يبقى دي اسم يبقى خلاص عرفت ان الجمله دي نوعها ايه جمله اسميه عشان بدات باسم طب فين الخبر بتاعها العصفوره مالها جميله هو ده الخبر بتاع المبتدا طب لما اجي اقول الفتاه مهذبه الجمله دي جمله نوعها ايه اسميه ليه بدات بالفتاه الفتاه اولها ايه الف ولام واخرها ت مربوطه علامتين من علامات الاسم الفتاه مالها مهذبه رد علي الخبر تملي المعنى الجملة دي جملة اسمية اتحققت فعلا الركنين بتوعها او بدأت بالمبتدأ اللي هو الاسم اللي بدأنا بيه رد عليه الخبر عرفني المبتدأ ده ماله طب لما اجي اقول الشمس ساطعة الجملة دي بدأت بايه بكلمة الشمس الشمس دي اسم اولها الف ولام علامة من علامات الاسم الشمس مالها ساطعة خبر الخبر ردلي على الجملة الاسمية يبقى انا فهمت ان الجملة الاسمية بتكون من ركنين اساسيين هما المبتدأ والخبر والمبتدأ هو اللي ببدأ بيه الجملة تعالوا نشوف القطعة دي فيه كام جملة اسمية نهر النيل سبب قيام حضارة مصر العظيمة وهو شريان الحياة في مصر وهذا النهر أطول أنهار العالم ومصر عظيمة وشامخة شموخ النيل القطعة دي فيها كام جملة اسمية؟ فيها أربع جمل طب تعالي كده نشوف أول جملة ، أول حاجة نهر النيل سبب قيام حضارة مصر ليه الجملة دي بدأت وقولت عليها ان هي جملة اسمية اول حاجة بدأت بكلمة نهر طب انا عرفت منين ان كلمة نهر دي اسم جرب لها كده الالف واللام النهر قبلت الالف واللام أوه. تبقي ايه تبقي اسم يبقي الجمله دي جمله اسم إيه؟ عشان بدأت بأسم طالما الكلمه قبلت الألف واللام يبقي دي ايه اسم لأنها علامه من علامات الاسم أن هو يقبل الألف واللام طب تعالي نشوف الجمله اللي بعدها في فاصله وبداية جمله جديده بعد الفاصله هو شريان الحياه في مصر بدأت بأيه الجمله دي بضمير اللي هو هو هو ده ضمير ايه ضمير منفصل انا عندي الدمائر المنفصله كام هم 3 ضمير غائب ضمير مخاطب ضمير متكلم طب هو ده ضمير ايه ضمير غائب والضمائر من الاسماء احنا اخدين قبل كده ان الضمائر من الاسماء يبقى طالما الجمله بدات بضمير دي جمله اسميه طب تعالى كده يبقى هو دي ضمير طالما ضمير بدات بالجمله يبقى ايه جملة اسمه تعال نشوف الجمله اللي بعديها في فاصله هذا النهر اطول انهار العالم بدات بايه الجمله دي هذا هذا ده اسم ايه اسم اشاره وطالما هو اسم اشاره يبقى الجمله دي جمله ايه جمله, إيه؟ جملة اسميه طبعا لان هذا اسم اشاره وده من الاسماء وطالما بدات الجمله باسم يبقى دي جمله اسميه طب تعالوا نشوف الجمله اللي بعدها مصر عظيمه وشامخه بدات بايه الجمله هنا مصر اسم بلد ده علم اسماء الاشخاص واسماء البلاد دي علم واي علم طبعا اسم وطالما بدات بعلم يعني اسم شخص او اسم بلد تبقى ايه تبقى جمله اسميه يبقى كل دول جمل اسميه تعالوا نشوف التدريب ده بيقولي عين الجملة الإسمية تعال نشاور علي الجملة الإسمية في الجمل اللي قدامي ، أول جملة بتقولي الحق واضح بدأت بإيه؟ بدأت بألحق الحق ده ايه؟ ده اسم أو في ألف ولام بدأت بالألف واللام ودي علامة من علامات الاسم الحق ماله واضح طيب فين الخبر كلمه واضح يبقى الجمله الاسميه اكتملت ولا ما اكتملتش اكتملت يبقى دي كده جمله اسميه نشاور عليها الجمله اللي بعدها الدرس جميل كلمه الدرس بدات ب الف ولام اهي يبقى دي ايه اسم الدرس ماله جميل ده الخبر يبقى يلا نشاور عليها اهو كده يبقى ده الخبر بتاع المبتدا الجملة اللي بعدها يمتد الظل كلمة يمتد دي اسم تعالى كده نجرب لها الألف واللام قال يمتد نفعت لأ طبعا تكون إيه طالما ما نفعتش تكون اسم تبقى إيه تبقى فعل أو حرف يمتد يمتد ده فعل إيه فعل مضارع هو الفعل المضارع بيبدا بايه؟ بألف او نون او ياء او تاء مجمعينهم في كلمه انايتو تعال كده نجرب يمتد امتد تمتد نمتد يبقى ده فعل مضارع وطالما الجمله بدات بفعل يبقى دي جمله فعليه مش اسميه خلاص مش هنشاور عليها تعال نشوف اللي بعديها احمد زكي احمد ماله زكي بدات بايه باسم شخص يعني علم وطالما بدات باسم شخص وعلم جت ردت عليه رد عليه الخبر ماله احمد زكي ادي كده الخبر يبقى دي جمله اسميه نشاور عليها تعال نشوف الجمله اللي بعدها الجو معتدل الجو معتدل بدات بايه بدات ب الف و دي علامة من علامات الاسم يبقى الجملة الاسمية هنا اكتملت الجو هي المبتدأ ومعتدل هو الخبر رد عليها يبقى هنشاور عليها عشان دي جملة اسمية اللي بعدها اخر حاجة السماء صافية بدأت بكلمة السماء فيها الف ولام دي علامة من علامات الاسم جرد على السماء مالها صافية ده الخبر اهو يبقى الجملة الاسمية اكتملت هنشاور عليها دلوقتي هنعين المبتدا والخبر في الجمل اللي عندي عندي مجموعه جمل وعايزه اشوف مين في الجمل دي المبتدا ومين الخبر اول جمله عندي الوطن عزيز كلمه الوطن بدات بألف ولام والالف واللام دي من علامات الاسم قلنا تمام يبقى الوطن دي ايه مبتدا عشان المبتدا هو اللي ببدا بيه الجمله الاسميه طب فين الخبر عزيز هو اللي رد على ايه المبتدا المبتدا اللي هو الوطن، الوطن ماله؟ عزيز هو ده الخبر، طب الجملة اللي بعدها الجندي شجاع، فين المبتدأ؟ الجندي فيها الف ولام بدأت بإسم طبعا تبقى جملة إسمية، مين الجندي ماله؟ شجاع هو الإيه؟ الخبر، رقم تلاتة الصلاة واجبة، كلمة الصلاة اسم ولا فعل ولا حرف؟ الصلاة أما أولها ألف و لام وآخرها تاء مربوطه تبقى اسمه طالما بدأت الجملة باسم يبقى يبقى دي جملة اسمية تمام؟ الصلاة مالها واجبة دي المبتدأ الصلاة والخبر طبعا واجبة رقم أربعة المئزنة عالية المئذنة عالية بدأت بألف ولام كلمة المئذنة وأولها وأول ألف ولام وآخرها تاء مربوطة ودي اسم تمام يبقى المئذنة هي المبتدأ وعالية هي الخبر رقم خمسة الشجرة مثمرة كلمة الشجرة بدأت بألف ولام وانتهت بتاء مربوطة يبقى الكلمة دي ايه؟ اسم طبعا يبقى الجملة إسمية طالما بدأت بإسمي يبقى ده المبتدأ الشجرة ملها مثمرة الشجرة هي طبعا المبتدأ ومثمرة هي الخبر آخر جملة الفاكهة ناضجة الفاكهة بدأت بإيه؟ ألف ولام. آخرها تاء مربوطة دي اسم الفاكهة ملها ناضجة ده الايه الخبر يبقى الفاكهة هي المبتدأ وناضجة هي الخبر تمام يبقى كده عرفت ان الجمله الاسميه بتتكون من ركنين اساسيين هما الايه المبتدا والخبر تمام المبتدا هو اللي ببدا بيه الجمله يجي الخبر يرد عليه يكمل المعنى مع المبتدا يبقى قدامك كده قطعه هتقراها وتحل التدريبات اللي عليها وبكده يا حلوين نكون خلصنا درسنا النهارده واللي هيقف معي حاجه يكتبلي من خلال التعليقات اقابلكوا في حلقه جديده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته